ما هو الاسبرين تصنيف دواء عامل مضاد للصفحيات تنفيات الأمراض العصبية والعالة الدوائية مضاد الالتهاب غير ستراتيدي هو عقار خافض للحمى والالم والالتهاب وينتمي إلى مضادات الالتهابات غير ستراتيدي حيث يقلل الاسبيريتا جطلات الدم ومنع الاسبيرين نشاط انزيمكويكس الذي يؤدي دوره الى تكوين بروستر تقلين الذي يلعب دور مهم في التهابات والالم. استخدامات الاسبرين تخفيف الالم وخفض الحراره واحشاء عضله القلب في حاله السكته والالتهاب المفصلي الروماتيدي والحمى الرئويه والفصال العظمي وبعض الاستخدامات الاخرى. اعراض الاسبرين الم في المعده مع حرق ونعاس وصداع وخروج دم مع سهال او قي. اضافه الى قتيان وتقي شديد وبعض الاشكالات الاخرى. اثبات استخدام هذا العلاج الدواء مع الطعام او بعد الطعام ولكن في حالة الإعشاء عضله القلب الحاده يجب على المريض مضغ الدواء في الفم ويسبب ذلك بمرض المتلازمه الريق في الاطفال لاصغر من 16 سنه مده فعاليه العلاج من 4 الى 6 ساعات والفعاليه لمده ساعه كامله وتفاصيل العلاج هنا مع الاسماء التجاريه الاخرى اشوفكم على خير الى اللقاء